Cintorín, záradka zelená. Do teba sadzajú najdražšie semena, sadzajú, sadzajú, ale neschádzajú. Ty naši hrobári hlboko sadzajú. Sadzajú, sadzajú, sadzajú. Nie I vy našich hrobári hlboko sa dajú. Sadi vás, omrúžu štúrake holisia. Tam moja mamička v tmavom hrobe ležia. Vstávajte, mamička, ja sa chcem vydávať. Mamička požehnanie dávať Vstáhajte mamička, ja sa chcem vydávať Vstáhajte mamička, požehnanie dávať a vystupte na skalu vysokú. Odeľu vidíte, jak nám ručky zviažu. Ak nám ich nezviažu, zviažeme si sami. Potom bude koniec našou milovaní. Ak nám ich nie zviažeme si sami. Že si sa my Potom bude koniec Vražno milovanie